З ранку 22 квітня у гімназії номер 47 проводили розслідування представники Запорізької ювенальної юстиції. Для цього до навчального закладу запросили однокласників Вікторії Зайцевої та їхніх батьків. Адже спочатку квітня у школі триває дистанційне навчання. Сюди ж на зустріч із журналістами прийшли мати та рідна сестра загиблої дівчинки. Розповіли, що передсмертний лист Вікторії вони випадково знайшли у шафі на п'ятий день після поховання, а оприлюднили його у соц мережах вчора на цей лист відреагували волонтери. Раніше Віка скаржилася на образи з боку вчителів не один раз, повідомили родички загиблої. Мама подзвонила класному керівнику. Мама подзвонила класному керівникові тоді, коли Віку довели до істерики, і вона вибігла з класу. Віка поскаржилась, що її образила вчителька. Як тебе назвала, як там її? Свиняне Це що Віка І це при тому, що Віка, Віка брала участь в олімпіадах різних в курсах навчалася добре, була творчою особистістю, а нещодавно записалася на підготовчі курси до медичного училища, хотіла туди вступати. Це ж про щось свідчить. У день загибелі у поведінці Віки не було нічого підозрілого, розповіла мати. «Вона сказала, мамо, давай перекусимо. Вона сказала, мамо, давай поїмо. Ми поїли піцу, вона виходить із машини і маше рукою. Мамо, бай. Вона так ніколи не казала, а я навіть не зрозуміла, що це було прощання. Ми з чоловіком поїхали на дачу класти плитку, а Віка залишилась на курсах. Вона ще дзвонила ближче до вечора, казала, що втомилася, а о сьомі вечора я повернулася додому. Віки не було. Поки я крутила на кухні фарш, вона якось непомітно повернулася. А після опівночі я зайшла до неї в кімнату і побачила її повішеною. Сьогодні опівдні до шкільного двору прийшли й друзі загиблої дівчинки. Організували мовчазний пікет. На плакатах, що принесли з собою, – цитати з передсмертного листа Вікторії. Молоді люди кажуть, що у навчальному закладі мав місце булінг. Поливали грязю. Ані нас поливали брудом, ображали нас, називали неосвіченими свинями, телепнями. Ганна на і Борисівна і Любов Васильівна, як Віка, і вказала у листі. Вона всю правду написала. Да, вона всю... Так, вона всю правду написала. Серед молодих людей Валерія – єдина однокласниця Вікторії, інші не навчаються у 47-й гімназії. Але, за їхніми словами, саме з ними дружила по-справжньому загибла дівчинка. Вона казала, що шкільні друзі її ображають, і вчителі ображають, а директор на все це заплющує очі. Намагалася поспілкуватися зі шкільним психологом, але не знайшла його. Вчителі казали їй – попий води, заспокойся. що Директорка гімназії Валентина Коваль заперечила факт булінгу у навчальному закладі. Дівчинка була весела, доброзичлива, вона приймала активну участь у всіх заходах. Вона кругом була весела, вона була дуже голосна по школі, вона була лідером в класі і в школі. Її мама була головою батьківського комітету класу. Ніколи я не чула нарікань ні від дівчинки, ні від мами, ні в класі. Цей клас був згуртований. У Запорізькій Нацполіції повідомили, що саме після оприлюднення передсмертного листа дев'ятикласниці справу перекваліфікували. Інформація, викладена у записці, буде перевірена в рамках кримінального провадження, яке на даний час перекваліфіковано зі статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією самогубства на статтю 120 Кримінального кодексу України, тобто доведення до самогубства. Працівниками Запорізького районного управління поліції проводиться всебічна перевірка щодо фактів можливого булінгу в навчальному закладі. Сьогодні працівники поліції працювали у школі перший день. Говорили з вчителями та однокласниками Вікторії Зайцевої. У департаменті освіти Запорізької міської ради обставини загибелі дівчинки не коментують. Чекають висновків розслідування. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.